Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να πείτε στον υποψήφιό σας. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του blog NetworkPavlaMarketing.gr και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι το 38ο βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για την πρώτη βασική δεξιότητα επικοινωνίας, να δείχνετε ειλικρινές ενδιαφέρον στον συνομιλητή σα. Φυσικά, το τι θα πείτε αρχικά στον υποψήφιο σα, στον συνομιλητή σα, έχει να κάνει με το αν ο υποψήφιο σα είναι κάποιο άτομο που γνωρίζετε ή που δεν γνωρίζετε. Δηλαδή, διαφορετικά θα ξεκινήσατε μια προσέγγιση αν μιλούσατε στον κόλλητό σα, και διαφορετικά αν μιλούσατε σε κάποιον άγνωστο που ανταποκρίθηκε από μια διαφήμιση ή που συναντήσατε τυχαία στον δρόμο. Η επόμενη γενική κατηγορία που χρειάζεται να έχετε υπόψη σα, πέρα το αν είναι ή άγνωστο, έχει να κάνει με το για ποιο πράγμα θα του μιλήσετε. Θα του δείξετε κάτι σχετικά με την επιχειρηματική σα ευκαιρία ή κάτι σχετικά με τα πρώην τέλη της υπηρεσίας σας. Μετά χρειάζεται να σκεφτείτε με ποιο τρόπο θα του παρουσιάσετε αυτές τις πληροφορίε. Θα κάνετε μία παρουσίαση ένα προ έναν από κοντά. Θα κάνετε κάποιο Skype. Θα τον προσκαλέσετε σε μία επιχειρηματική παρουσίαση σε ένα ξενοδοχείο ή σε κάποιο γραφείο. Θα το βάλετε να δει ένα βίντεο, ένα webinar, ένα αυτοματοποιημένο webinar. Αλλά στο σημερινό μάθημα θα ήθελα να εστιάσω σε κάτι άλλο που χρειάζεται να γίνει πριν από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να πείτε στον υποψήφιο σα δεν είναι κάτι που λέγεται. Να εξηγήσω τι εννοώ. Τη στιγμή μόλι πριν μιλήσετε στον υποψήφιο σα, το κλάσμα του δευτερολέπτου πριν πείτε Γεια σου στον υποψήφιο σα, πείτε μέσα στο μυαλό σα Ενδιαφέρον για σένα. Αν ξεκινάτε κάθε συζήτηση με αυτή τη σκέψη. Και μπορέσετε να το κάνετε και πράξει αυτό, δηλαδή, όντω να ενδιαφέρεστε για τον υποψήφιο σα κατά τη διάρκεια όλη τη συζήτηση που έχετε μαζί του, τότε δεν πρόκειται ποτέ να πείτε κάτι λάθο. Για να το θέσω ακόμα πιο απλά, όταν εστιάζουμε στο καλό του υποψηφίου μα, αντί να εστιάζουμε, για παράδειγμα, στα χρήματα που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν τελικά αυτό αγοράσει τα προϊόντα μα ή γαρθεί στο δικτύό μα. Ή να εστιάζουμε στο αν θα πούμε τα σωστά πράγματα ή όχι, ή στο αν έχουμε διηθεί σωστά ή όχι. Στο αν θα καταλάβει ο υποψήφιό μα ότι είμαστε καινούργιοι στη δουλειά και δεν τα ξέρουμε τόσο καλά. Ή στο αν θα καταλάβει ο υποψήφιό μα αν κερδίζουμε λίγα ή καθόλου χρήματα. Στο αν θα αρχίσει να μα δίνει αντιρρήσεις όταν του πούμε ότι πρόκειται για το δικτυακό μάρκετινγκ. Στο αν θα μα πει ο υποψήφιό μα ότι δεν έχει τα χρήματα. Στο ότι αν δεν ξεκινήσει, πώ εμεί θα πιάσουμε το στόχο μα αυτό το μήνα. Στο πώ θα χειριστούμε την αντίρρηση την ερώτηση που θα πρόκειται να μα κάνει. Αν λοιπόν δεν εστιάζετε σε όλα αυτά και εστιάζετε στο καλό του υποψηφίου σα. Τότε ποτέ δεν πρόκειται να πείτε κάτι λάθο. Αντιθέτω, αν εστιάζετε σε κάτι από όλα αυτά που μόλι ανέφερα, τότε κατά κανόνα θα πείτε κάτι λάθο. Ξεχάστε τα όλα αυτά και απλά δώστε την προσοχή σα στον υποψήφιο. Πολλέ φορέ, κάποιοι δικτυωτέ, πριν, κατά τη διάρκεια και αφού μιλήσουν με τον υποψήφιο του, έχουν στο μυαλό του σκέψει σαν αυτέ που μόλι είπα. Αν λοιπόν σκέφτεστε κάτι από αυτά, ενώ μιλάτε με τον υποψήφιο σα, είναι πολύ πιθανόν αυτό να αποκαλυφθεί στον υποψήφιο σα. Πολύ σκέφτεται ότι εντάξει θα το προσωπηθώ ρε παιδί μου, αλλά τελικά δεν γίνεται. Το μόνο άτομο που κοροϊδεύεται είναι ο εαυτό σα. Η αλήθεια είναι ότι αν ενδιαφέρεστε πραγματικά και ειλικρινά για τον υποψήφιό σα, φαίνεται σε ό,τι λέτε και ό,τι κάνετε. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχείτε αν πείτε κάτι σωστό ή κάτι λάθο. Τώρα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σα δίνω την άδεια να είστε προετοίμαστοι όταν κάνετε προσεγγίσεις ή παρουσιάσει. Δηλαδή, δεν λέω ότι αρκεί να ενδιαφέρεστε για τον υποψήφιό σα. Και να είστε τελειώσει από προφανώ και όχι. Αλλά αν μάθετε καλά τη δουλειά σα, δηλαδή, αν μάθετε καλά τα προϊόντα τη υπηρεσία σα, μάθετε καλά την επιχειρηματική σα πρόταση. Μετά μην προσπαθείτε να κάνετε μια παρουσίαση. Απλά βοηθήστε τον υποψήφιο να καταλάβει ποια είναι τα ωφέλη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε ή τη επιχειρηματική ευκαιρία. Και πώ το κάνετε αυτό, το κάνετε μαθαίνοντα το ενδιαφέρον που έχει για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό φυσικά το καταφέρετε Χρησιμοποιώντα το βήμα τη πρόκληση από τη φόρμουλα πρόσκληση. Αυτό ήταν. Η σημερινή ιδέα ήταν από την εκπαίδευση τη της, της πρόσκληση και συγκεκριμένα από τις 10 δεξιότητε επικοινωνία. Η πρώτη δεξιότητα επικοινωνία είναι να δείχνετε ενδιαφέρον στον υποψήφιο. Αν προσέξετε, είπα να δείχνετε ενδιαφέρον και όχι να είστε ενδιαφέρον ω άτομο. Κάτι που κάνουν οι περισσότεροι καινούργιοι δικτυωτέ. Δηλαδή προσπαθούν να δείξουν ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στην εγκαταμάχητη πρόσκληση μπορείτε να ακούσετε τι συγκεκριμένε λέξει και φράσει που χρησιμοποιώ για να ξεκινήσω μια συζήτηση με έναν υποψήφιο, καθώ και θα ακούσετε πώ γίνονται όλα αυτά στην πράξη, ακούγοντα κομμάτι-κομμάτι τηλεφωνήματα με πραγματικού υποψηφίου. Αν ήταν να σα διδάξω μόνο ένα πράγμα σχετικά με την ανέβριση υποψηφίων, νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στην επικοινωνία, στην ανέβριση υποψηφίων, στι παρουσιάσει, στο χειρισμό αντιρρήσεων. Και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το network-marketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντα τη φόρμα που βρίσκεται πάνω δεξιά. Επίση, για να μην χάνετε αυτά τα βίντεο που ανεβάζω, ακολουθήστε τη σελίδα μου στο facebook Greek MLM Coach ή κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube πατώντα το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται κάτω από το βίντεο αν το βλέπετε στο YouTube. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή, δείξτε πραγματικό ενδιαφέρον στους συνομιλητές σα και θα πούμε στην κορυφή. Yes